Eusmiraren ale, ale berezi egin dugu aurten, helburua izan da Euskal Sindikal ordezkaritza eta estalduraren inguruko bilakaera bate egitea. Bilakaera hau, badauka, edo bilakaera honek badu dimentxo kuantitatibo bat, ez? azkenengo hamarkadeetan horren bilakaera aztertunea izan dugu, baina badauka dimentxo kualitatibo bat ere bai ikusi nahi izan dugu, langileek nora ikusten dituzten sindikatuak eta la, e, sindikatuen afiliazioen e, bilaka bilakaera ere bai Zergaitik aukeratu egin dugu e, mu hau, zergaitik aukeratu egin dugu aurten e, gai berezi baten gaineko gainean aentzioa ematean. Iru arrazoiengatik labur laburki. Alde batetik e, sindikatuek bizi bizitzen dutelako e, e, alako ofentsi bat politiko bat, bere funtzio kontraptuala, hau da, e, e, bere eragiket, eragiteko gaitasuna murrizteari begira. Osea, sistemak eta politika neoliberale, sindikatuek langileen eskubidea defendatzeko dituzten kodeak, legediak eta markoak deus estatu nahi dituzte. Orduan, gurel burua da, aztertzea noraino politika horiek Euskal Herrian garatu egin dira, zenbat langile eta zein ere muetan ari dira sindikatuek dituzten aukeren kanpo. Bai? Bigarren erburua bada aztertzea bi sindikal motaren inguruko pultsoan e, bilakaera, alde bat edo badago sindikal gintza, abertzale bat eta sindikal borrokalari borroka lari, bat gaur egungo politika neoliberalei planto egiten diena eta euskal herriko komunitatearekin alako e, erantzunkizun soziopolitiko bat adierazten duena eta badago beste sindikal gintza mota bat, sindikal gintza espainola eta paktista bat, eta bi sindikal gintza eremu hoien artean aktore dezberdinak dituen, di, dituena, horren hoien artean ematen den pulsoa estertu nahi izan dugu. Ta irugarren arrazei bat da, langile, langile goan ere aldaketak ematen ari dira, eta iruditzen zaigu sindikatuek E, bueno, e, izpilu baten aurrean kokatu egin behar direla, eta astertu zintzoki e, langileak nola ikusten dituzten sindikatuak. Ze puntu uraino, langile entzat erreferenteak e, diren, eta langileek dituzten be, beharren e, e, ordezkari e, diren. Egin ikerketaren gaineko ekarpenak ezkatu ditugu, e, pertsona ezberdinei, aditu ja, ezberdinei, en artean Rafa Diezu Xbiaga Sophie Pego eta Manuel gari, ez kanpotik aztertu egin dutenak Euskal Herriko egoera eta bilakaera sindikala. eta Euskal Herrian bertan egungo sindikaalginzan e, bueno, e, e, eragile direnei ere bai gorkatzen bere azategii eta igor arroi hori. Ongorriak ateratzekotan hiru azken marratuko nituzke. Alde batetik, usten denaren kontra sindikatuek aitortza dutela langileen artean, sindikatu langileek ikusten dute sindikatuen beharra eta etortzen duten bere bere funtzioa. Bigarrena, lanak erakusten digu hala ere egokitu beharreko ezparru asko daudela, sindikatuak berpentsatu egin behar direla eraginko eta eraginkorrago aritzeko eta hirugarren ondorioa e, sindikatu abertzalek, badutela muskulo politikoa, badutela eragiteko gaitasuna eta e, aurrera begira sujetu importanteak izango direla euskal hangile eta euskal herriaren entzat.